Це поля Інституту експертизи сортів рослин на Тернопільщині. Зараз тут вирощують понад 460 сортів озимих, розповів директор Інституту Іван Дудник. Ще ґрунт трошки мерзлий. О, хороший. Хвороб немає, стебла, хороша агитативна маса. Іван Дудник показує пшеницю. Каже, рослини перезимували добре, тому урожай прогнозують хороший. Тут вже проведено підживлення по таломерзому ґрунту з розрахунку 70 кілограм діючої речовини на 1 гектар. От, проведена боротьба з мишевидними гризунами, тому що де-не-де з'явилися колонії мишей. От, ну, десь завтра-післязавтра озимі вже відновлять вегетацію ну, і далі будемо працювати по технології догляду. А тут засіяний озимий ріпак. Його також підживили і чекають на добрий урожай, каже Іван Дудник ви бачите, яка гарна от, вегетативна маса, яка, як гарно розвинута розетка, от, вже йому нічого не пошкодить». «Які б не були погодні умови, от, як по зимій пшениці, так і по зимому репаку, такий стан, який сьогодні він є, і те, що зроблено, проведено підживлення. Пожива пішла до кореневої системи, тільки від нової вегетації вона вже буде сильною. М'ячна салітра там, так що страху вже подальшого випадання». Цього стану не буде. Тепер підприємство готується сіяти ярі культури. Мають засіяти 80 гектарів, розповідає Іван Дудник. Каже, пальне та мінеральні добрива мають. На сьогодні у нас повністю підготовлена техніка. Повністю ми забезпечені насінням ярих культур, високопродуктивних сортів. От, тільки при настанні оптимальних, ґрунтово-кліматичних умов, ми готові виходити в поле і забезпечити той комплекс робіт, який у нас стоїть на весняний період. На Тернопільщині цього року мають засіяти 560 тисяч гектарів ярих культур, розповів директор обласного департаменту агропромислового розвитку Володимир Стахів. Основними матеріально-технічними ресурсами забезпечені. Підживлення провели перше, будемо казати на І на сьогоднішній день основне питання це потреба в паломостильних матеріалах. Це мабуть, що одне з самих болючих питань, адже дуже багато проплачено було, і зв'язку з воєнними діями практично не доставлено аграріям. Тому на сьогоднішній день кабінет міністрів вирішує це питання. Найближчим часом розраховуємо, що буде поставлено в область для аграріїв спеціально для аграріїв. Ми зібрали списки, ми подали скільки кому треба потреб, пальному і сподіваємося, що найближчий час можна буде працювати. Через погодні умови аграріям доведеться проводити посіви вночі, каже Володимир Стахів. Попри комендантську годину обласна військова адміністрація дозволила роботи після 22-ї. Але фермери мають попередити про це голів громад. Погодні умови складаються так, що запас вологи дуже низький, морози, вітер, вітер видуло вологу. І Треба посів проводити в нічний час, в комендантську годину. Соломія Струза, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.